Jaha. Då ska vi i bibliotek i Västmanland berätta lite grann om vårt samarbete och om förvaltningen av KOA. Jag heter då Elinor från Östlund, jobbar på Och Med mig så har jag Camilla Westerlund, jobbar på Västerås stadsbibliotek och John Karlsson sjukhusbiblioteket i Västerås. Ja, då kan vi bläddra fram till vår första. Ja, Bibliotek i Västmanland består alltså av 10 kommuner. och Vilka det är ser ni här. Västerås är då förstås den största kommunen och även Femte största staden fick jag höra igår, jag har gått om Örebro nu ganska nyligen. Och vi har då även Västerås sjukhusbibliotek som är med på ett hörn. Och de är då med i vårt avtal för drift och support men har en egen koa-installation. Jon kommer att berätta lite mer om det sen så småningom. Ja, vi kan. Då är det ju så här att vårt samarbete, som vi fick höra lite om tidigare det är ju från vår regionala kulturplan som var den förra då. och vi skulle utveckla samarbete samverkan eh, av folkbiblioteken och eh, här står det så fint att det ska öka eh, servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Men det var alltså att eh, våra invånare skulle få tillgång till eh, hela länets eh, medier och eh, även att kunna låna och lämna på vilket bibliotek som helst. Ja. I den här kulturplanen så stod det också lite mer konkret vilka områden som skulle omfattas av den här samverkan. RFID, biblioteksdatasystem, webbplats, gemensamt mediebestånd, lånekort, transporter, databaser, kompetensöverföring och marknadsföring. Och för att arbeta med det här då så bildades vissa arbetsgrupper. RFID och biblioteksdatasystem var de arbetsgrupper som kom igång snabbast. RFID Upphandlades och implementerades till och med under vårt förra biblioteksdatasystem. Så att det fanns på plats då redan när vi började med Kåa. Vi var ju några då också som skulle kolla på vilket biblioteksdatasystem vi skulle ha. Och så småningom, ganska snabbt efter, så kom ju också webb och mediegrupp till. Och vi har ju då även styrgruppen som har gett oss ja, lite tydligare mål och uppdrag. Mm. Sen tänkte vi berätta lite om vår migreringsprocess. Så in, inför migreringen så hade vi inte speciellt mycket utbildning. Några kollegor var i väg på jobbskuggning, det här projektet som fanns inom K-nätverket i Sjövde och Katrin Holm, om jag kommer ihåg rätt. Sen var vi även på studiebesök i Mellansjö eh, och fick ja, mycket tips och hjälp därifrån. Eh, och sen satte vi upp S-tunnlar. Eh, det gjorde kommunernas lokala IT-avdelningar. Eh, och sen gjorde vi testuttag som alla som har K har gjort. Jag vet inte om det är någon som inte har K Vi funderade på det innan, men vi, vi tänker vi drar det här i alla fall. Och sen skulle vi då enas om alla gemensamma saker som låntagarkategorier, exemplartyper, placeringar. Vilket inte var helt lätt. Och vi hade som mål att ha så få placeringar som möjligt, det var ett råd vi fick mellan Mellansjö men vi gick bet, vi har jättemånga placeringar nu så någon gång kanske vi ser över det där och minskar dem eventuellt. Och sen diskuterar vi såklart också vilka integrationer som skulle med. Och vi rensade tidigare kataloger, städade så mycket vi bara kunde för att få så bra överföring som möjligt. Och migreringen då då? I tio kommuner hade lite olika system innan. Åtta stycken hade Bookit, två hade Mikromark och en hade Libra. Nu är det sjukhusbiblioteket som har räknat här också. tror jag. Så folkbiblioteken, vi migrerade i 2019. Det första biblioteket i april, det som hade Libra för det skulle supporten upphörde eh, under sommaren, så där var det lite mest, mest bråttom att få igång dem. Så det första i april och det sista i november 2019. Eh, och det gick ju inte helt smärtfritt, det var lite problem. Eh, dels så hade vi problem med migrering av tidskrifter, i alla fall på vissa bibliotek, att numreringen följde inte alltid med. Något bibliotek la in alla sina tidskrifter igen vet jag. Och sedan hade vi ju, eftersom vi är tio kommuner, tio olika bibliotekssystem som gick ihop så fick vi många katalogposter som var inte bara dubbla utan vi kunde ha ja, fem, sex eh, av samma katalogpost. Eh, så vi hade mycket dubletter som vi har jobbat med att slå ihop manuellt sen dess. Allt är fortfarande inte klart. Det finns nog en del dubletter kvar, men, men mycket har vi fixat till i efterhand i alla fall. Eh, precis. Och sen hade vi ju sökindex Zebra först, men det kraschade när kanske bibliotek 89 skulle migreras över. Vilket ställde till det lite skapade en del uh, korta testperioder för biblioteken som var i slutet. Vi hann inte riktigt uh, kolla allt vi, vi ville i testdatabasen innan, innan vi måste gå skarpt. Ja, och då ska jag berätta lite om hur det var för sjukhusbiblioteket att gå över. Uh, vi är ju är ett bibliotek som ligger historiskt under regionen och har då ett, ett annat uppdrag än folkbiblioteken och en annan målgrupp och så vidare. Vilket gör att vi har lite andra saker som vi kanske får tänka på. Historiskt sett då så har vi använt Mikromark sedan 1995. Det är säkert några av er här som har använt det tidigare. Det är ett sånt här proprietärt system med klientprogram, ungefär som Bookit eller Libra. Man kan väl säga att många har sett det som ett billigare alternativ till exempelvis Bookit. Och vi har varit ganska nöjda med det systemet. Däremot 2019 så hände lite saker. Dels så köps då som tillhandahåller Mikromark upp av Axel och vis av tidigare erfarenheter så börjar vi fundera på huruvida mikromarksdagare räknas eller inte. Och eh, efter lite kontakt med andra mikromarkbibliotek så bekräftas väl de misstankarna mer och mer. Eh, samma år då så går Region Västman över till Koa som berättats om här tidigare och eh, min dåvarande chef Mona Berglin pratade med mig och har fått reda på att vi kan göra ett avrop på regionens upphandling för support och drift av KoA. Så jag får i uppdrag att titta lite närmare på det här och vad som skulle kunna vara dels om vi ska övergå till SUM, vilket vi nästan i princip har bestämt oss för ganska tidigt men också vad ska vi tänka på om vi går över. Och till att börja med då så inser vi att en egen instans är nödvändig och det är på grund av lite olika anledningar. Dels så har ju vi andra regler för utlån och, och lånetid och så folkbiblioteket generellt. Vi har ju ett separat lånetagarregister som i många fall överlappar med era register vilket kan skapa lite problem. Sen är så här att vi är det enda sjukhusbiblioteket i regionen. Så, och vi är också enda i vår katalog som har utlåning. Däremot så har vi över 300 kliniker och mottagningar och avdelningar som vi köper in böcker åt. Och det är väl varken till gang för kommunbiblioteken eller oss att ha en massa titlar som inte går att låna. Det kommer bli en ganska stor katalog på det sättet. Så att det finns många eh, anledningar till att vi bör ha en egen instans. Eh, Några andra saker som är viktigt att känna till är att vi har inga fysiska lånekort. Utan eh, som låntagare så loggar man in då med sitt personnummer och PIN-kod. Det är ett system som eh, biblioteks eller regionpersonalen har vant sig vid. Och det vill vi fortsätta med. Under de här diskussionerna så börjar vi också prata lite om det här med mer öppet. Och nu när vi pratar om mer öppet i bibliotekssammanhang så är det ofta så att man räknar in det som en funktion i ett bibliotekssystem. För vår del så behöver vi inte blanda in något bibliotekssystem för vi har redan ett passersystem på sjukhuset som gör att man då med sitt passerkort kan komma in så länge man har tillåtelse i de utrymmen som till exempel biblioteket. Så att det är i princip bara att vi släpper på det så att säga. Däremot så måste våran vår självutlåningsautomat fungera med COA Och det tar tyvärr någon månad innan det funkar helt hundra. Eh, å andra sidan, när vi gick över så var det fortfarande pandemi och eh, vi hade stängt den perioden så att vi kommer runt det problemet i alla fall. Sen är det ju sådär att eh, fjärrlån är en ganska stor del av vår verksamhet eh, och fjärrlånemodulen var inte med i, eh, ska man säga, i basutbudet för eh, Koa-övergången då och jag vet ju att Mellansjö gjorde en lösning för utlån av böcker som fungerade väldigt bra och jag tror att ni använde en egen variant av den också, jag tror det var därifrån vi hämtade den. Men vi hanterar väldigt mycket vetenskapliga artiklar. Och att göra en egen eh, hemsnickrad lösning på det var inte riktigt lika lätt. Så att där borde vi kanske haft fjärrlånemodulen från början. En annan sak är också att vi är enda sjukhusbiblioteket i regionen. Eh, dock innebär det att man ska kunna få service även om man jobbar på eh, vårdinrättningar i Sala, Köping. Fagersta och privata vårdgivare med regionavtal. Det innebär att vi måste ha någon form av fält där man kan medla var man jobbar någonstans för vi har under flera år då gjort så att man kan registrera eller reservera böcker från vår katalog och sen plockar vi dem och skickar med internposten till respektive arbetsplats. Då. Så det måste finnas. Uh, vi pratar ju lite tillsammans om här vad vi upplever för fördelar med COA och uh, det, som ni ser det är en ganska lång lista och vi kanske inte ska gå igenom allting men om man tittar och försöker dra några, en, några större slutsatser av det så är att just open source tanken är ju väldigt uh, tilltalande just att man inte ska behöva betala rättigheter när något. Vi behöver inte tänka på det här med licenser, vi behöver inte heller tänka på klientprogram vilket har varit väldigt bra då när pandemin slog till och vissa av oss tvingades jobba hemifrån. Sen är det också lätt att utveckla och få hjälp med systemet, antingen med andra bibliotek i Svenska ekonernätverket eller om man vill göra privata lösningar. Också det här med att det är mindre kostnad för systemet. Vi betalar ju för support och drift och inte licenser som sagt tidigare. Och sen att det är ett system som används av eh, fler och fler, inte bara i Sverige utan internationellt. Det finns en stor webbcommunity där man kan få hjälp och ställa frågor och utbyta tankar och idéer. Eh, annat som kan nämnas är att det är ganska lätt att flytta exemplar mellan poster utan att man behöver gallra eller göra nyinläggningar. Eh, är man duktig på SQL så kan man skriva bra rapporter och få bra resultat. Lätt att se också reservationsförhållandena vilka böcker vi ska köpa in mer av och så vidare. och Att det finns en testdatabas där man kan testa innan man går skarpt med vissa förändringar. Det är lätt att lära sig grunderna. Alla de här basfunktionerna funkar ganska bra och gjorde också det även om det var lite, vad ska man säga, att det var, när man introducerade systemet kanske inte var helt hundra med allting, men sådana saker som utlån och återlämning reservationer funkade rätt bra. Så är det något vi ska tillägga där? Nej. Naturligtvis är det ju inte bara fördelar med ett sånt här system, precis som med vilket bibliotekssystem som helst. Och just det med open source kan ju vara ett litet problem med att det inte finns någon ägare av systemet, det vill säga att det kan vara svårt att veta, är det här någonting, ett problem som uppstår? Krångligande fakturering. Eh, att man bara kan skicka automatiserade sms från systemet. Någonting som faktiskt var lite bättre i mikromark. Att man måste ändra RFID-rutan gäller manuell utlåning och återlämning. Eh, att om man inte är så duktig på SQL att man kan, om man då skriver en felaktig rapport att det kan sänka systemet rätt bra. Eh. Just nu finns det heller någon... Vi drog lite lärdomar av våra respektive processer. Till att börja med så är det bra om man kan ha kvar det gamla systemet för jämförelse, inte bara för att se att informationen har kommit över på rätt sätt och hamnat på rätt ställe utan också kanske för att jämföra vanliga arbetsmoment och för att liksom se vad man kan eller ja, hur det skiljer sig från varandra och så. Att ha stängt några dagar under migrering rekommenderas också. Och det är ju inget konstigt med det egentligen för att eh, vid tidigare biblioteksystem så har man kanske också haft stängt för uppgradering och liknande. Eh, och ha inte med skolor, det är ju en eh, rekommendation från er. Jag vet inte om ni, du vill utveckla det. Eh, ja, det var faktiskt ett tips från Mellansjö från början. Eh, och eh, Trots att vi har skrivit. Just ha inte med skolor så har vi ju trots allt med några stycken. Ett gymnasium och så ett kommunes grundskolor. Mm. Eh, det ju, kan ju bli lite problem med, om när man vill. Eh, ja, vissa skolor kanske inte ska vara med i opacken, alltså i katalogen utåt och eh, sådana saker. och eh, Ska de vara med i reservationssamarbetet eller inte? Det, flera sådana saker som kan ställa till problem. Mm. Och ni nämnde också förut det här med att eh, inte ha för många placeringar. Eh, och det var väl generellt en eh, ansats vi hade också från sjukhusbiblioteket att eh, försöka hålla gemens, minsta gemensamma nämnare så långt som möjligt. Det går ju att bygga väldigt komplicerade katalogstrukturer i Koa om man vill men eh, det är nog bättre att börja med så enkelt som möjligt och sen lägga till- eventuella placeringar eller medietyper eller nu man kan önska. Vi har till exempel lagt till specifika medietyper för barnböcker och ungdomsböcker- för att uh, kunna skriva lättare statistikrapporter till exempel. Du uh, nämnde det här med krav och specifikation tidigare, att, uh, var noga med att se vilka behov ni har. Uh, det anknyter väl också till det här med att vilka tilläggsmoduler som man vill ha från början. Som fjärrlån som är väldigt viktigt för vår del. Och det med testmigrering pratade ni lite grann. Där hade vi helt olika förutsättningar. Vi gjorde vår första testmigrering maj 2020 och fick varning från IMCO att det kommer att se helt bedrövligt ut. Och det gjorde det också. Men vi gick igenom det och gjorde ett antal testmigreringar till och i november 2020 skulle vi ha vår skarpa migrering och då hade vi kommit så pass långt så att de fel som kvarstod var förmodligen, och ja de var lättare att rätta till efter den skarpa migreringen. Så det kan vara någonting att tänka på också. Rensa innan, gallring kanske man tänker på när man ser en sån uppmaning och det är inte helt... Fel tänkt. gallra igen ordentligt. och Kolla gärna också i katalogen, för till exempel i vårt fall som har haft en katalog sedan 1995 och framåt, det är vissa saker som kanske ligger kvar, som ja, bara har kvar av ren bekvämlighet eller att man kanske inte har tänkt att... Eller jag tänkte att ja, det där håller vi senare. Det kanske, det fann, vi hade till exempel massa på en massa VHS-kassetter på en hel del kliniker och sånt som aldrig hade förmodligen hade slängts för länge sedan, men sånt kan vara bra att lika gärna ta bort från början innan man gör migrering. Så att, det är väl några lärdomar som vi har dragit. Ja, då var det Camilla som skulle fortsätta. Ja, precis. Vi ska dra lite mer detaljerat om vår organisation kring just COA. Annette berättar ju lite övergripande om grupper och så. Eh, men vi har ju då ett förvaltningsteam. Eller jag ska börja så här förresten. Jag vet ju att det, det är inte bara Elinor och jag och Jon från Västmanland här, utan vi är många fler. Så jag tänkte om alla från Västmanland bara ställer sig upp så kan de andra se vi, vilka vi är i alla fall. Det är någon mer. Ja. Eh. Men vårt förvaltningsteam då, vi är fyra personer från fyra olika kommuner. Vi önskar att vi var en person till, vi var det tidigare, men har nu en plats ledig som vi har svårt att få någon att vilja ha. Vi har ja, frågat runt lite sådär, men ingen har nappat än. Vi får väl se om vi lyckas få med en till så småningom. Sen har vi också eh, koa-ansvariga, som är ansvarig i varje kommun utom i Västerås då då, som är, vi är en så pass Stor kommun så vi har några fler. Och de här ko-ansvariga de ska ju vara länken mellan eh, andra kollegor och förvaltningsteamet. Att de samlar in frågor och önskemål och så. Och så har förvaltningsteamet möten ett par gånger per termin med ko-ansvariga. Vi, kan, vi har ju kontakt innan också via mail eller Teams eller, eller så. Och vår information som förvaltningsteamet vill ha ut till andra går via koansvariga ansvariga också. Eh, och sen har vi då en eh, speciell representant från styrgruppen som är vår eh, kontaktperson, förvaltningsteamets kontaktperson. Det är Annette som stod här uppe för en, en stund sedan. Som är länken mellan förvaltningsteamet och eh, eh, chefernas styrgrupp eh, för regionen. Och brukar vi, Annette brukar vara med på våra avstämningsmöten och, och så. Vi har ja, kontakten med henne när det gäller ärenden mellan styrgruppen och oss. Och Sen har vi då en eh, helhetslösning eh, med drift och support. Från IMCODA som Jon nämnde också. Ja och eh, vi har ju varit med på en del utveckling och eh, tänkte bara nämna lite snabbt. Eh, vi var till exempel med på att utveckla eh, fjärrlånemodulen och eh, Adlibris-kopplingen. Det är ju då sånt som vi har varit med och finansierat i alla fall. Eh, vi har också vissa pågående eh, utvecklingar i KoA. Eh, till exempel eh, reservationsutvecklingar. Vi väntar på att få installerat eh, en utveckling om att få eh, ett mejl till en viss eh, mejladress om eh, in, ska säga, om en låntagare tar bort infångad reservation, då ska vi få ett mail om det och det väntar vi på att få installerat nu. Vi har också en utveckling på gång av XLS-t-mallar. Innan vi, hade ett, ett, ett, vi såg problemet så hade jag ingen aning om vad XLS-t-mallar var för något. Det vet jag knappt fortfarande heller. Men problemet var att på en del äldre katalogposter så var inte ämnesorden klickbara. Ska vi gå in på riktiga detaljer så var det till exempel Markfält 681 som inte funkade. Och det har vi på gång en lösning för nu. Då. Och precis på början så vill vi ha en automatisk gallring mot Libris och det vill vi ju ha per sigel då, eftersom vi är ett samarbete. Vi funderar alltid på utveckling som vi kan genomföra och vi har en lång lista på det vi har samlat på oss själva och önskemål från medarbetare. Vi samarbetar gärna så är det något bibliotek här som också går i någon utvecklingsfundering så hör gärna av er. För vi kan mycket väl vara intresserade av det också. Ja, <här> vi tar gärna emot frågor om det någonting. också. Ingen som vi missar i frågorna. Där har vi. Jag var bara nyfiken på att ni sa att skolorna inte skulle vara med, med mig, migrering. Men vilket system använder era skolor i Västmanland? Ja, vi har ju alltså några med i eh, vår installation. Då. Eh, I Köping så har vi inte med våra skolor i, i systemet. Men de har en egen KoA-installation. så I Köping så använder de också KoA. Det tror jag de gör i Västerås också, eller hur? Ja, precis. Sala eh, har också skolorna där en egen koa-installation. Eller hur, Anna? Ja. <laughs> eh, och Västerås eh, har ju också skolorna gått över till Ko. Jag tror de borde vara inne nu i koa i alla ett eget avtal, utan bredare avtal. Ja, i alla fall här. Vad bra, men om inte missat någon fråga så ett stort tack till er.